Ahoj, vítejte ve Tváři nás bavlí. Dneska si upečneme perlík. <laughs> Nej, začneme. Tak si předehřejeme trubu na horký vzduch a... A na 180 stupňů. Budeme potřebovat... káko 10 gramů. Hrubé mouky, jeden hrníček. Hladké mouky půl hrnku. Cukr krystalu 3 čtvrtě hrníčku. Kipřící prášek do perníku 10 gramů. Kipřící prášek do pečiva 5 gramů. Mléko, půl hrnku, <coughs> oleje, 100 ml <mililitrů>. Jedno vajíčko, <coughs> máslo, kokos. Formu si vymažeme máslem a vysypeme kokosem. Vezmeme misku a nasypeme do ní všechny sypky suroviny. Kakao? Polohlu hrubou mouku. Hladkou mouku. Cukr. Tipičí prášek do perníku. Kři, kipřící prášek do pečeva a zamícháme. Vezmeme si jinou misku a dáme do ní mléko a vajíčko. A rozmixujeme. A když to máme tak to, to bude vykonat tenhle. A teď do toho nalijeme to, co jsme zamíchali. A znovu rozmixujeme. No, teď se Smějčí jehkost a pomalu tam je olej. Teď to nalijeme do formy. A teďko to dáme pěst na to 80 stupňů na 45 minut do trouby. Otevřeme troubu. Eliška to Po upečení perník můžete ozdobit čokoládou a kokosem. A perník může vypadat takto krásně. A kdo má rád kokos, tak si do těsta může přimíchat kokos. A kdo nádá čokoládu, tak si to může polít, až to vysvědne čokoládou a nasypat klidně na to kokos anebo jiný ozdobky. Tak čau! Ten čau!